No niin, moikka, mun nimi on Otta Linko ja, ja mä olen nyt se sisällöllisen saavutettavuuden asiantuntija, eli, eli mun taustani on, on niin kuin, äh, viestinnässä, jonkun verran tietohallinnoinnissakin olen pyörinyt, mutta sel selkeästi niin tämä kognitiivinen saavutettavuus, sisällöllinen saavutettavuus, verkkokirjoittaminen, tällaiset aiheet, niiden parissa olen pyörin koko työurani ajan. Ja moi vaan munkin puolesta, Mirlinda Kosova Alia täällä äänessä ja minä taas vastaan enemmän sitä teknisestä puolesta ja pedagogisesta puolesta päätyöksenihan olen lehtorina korkeakoulussa jotenkään opetus ja oppimateriaalien tuottaminen on minulle arkea ja siinä sitten saavutettavuuden huomioiminen on itse asiassa ollut jo varmasti kohta neljä vuotta osana vahvasti osana jokapäiväistä joka työtä. Ja me tullaan siis avuoy nimisestä yrityksestä Hämeenlinnalainen sivutoiminen yritys ja meidän pääfokus on tosiaan saavutettavuuden edistäminen. Tervetuloa meidänkin puolesta tähän koulutukseen ja seuraavaksi tosiaan otan näytön jaon ja katsotaan mitä meille on tiedossa tähän toisen koulutuspäivään. Se asiassa vielä tämä näin. Eli Aloittamme aiheella videoiden tekstitys, ja siinä on varattu noin 15 minuuttia aikaa. Sitten sen jälkeen hypätään saavutettavuuden huomioiminen verkoympäristöissä. Siellä meillä on varattu noin 40 minuuttia aikaa, ja työpajan on sitten taas kaksi harjoitusta tietossa, ja 40 minuuttia aikaa sielläkin. Ja toivottavasti meille jää aika yhteenvedon ja olisi tosi kiva päästä vähän keskustelemaankin teidän kanssa, että mitä kaikkia haasteita on tullut vastaan ja miten niitä sitten mahdollisesti voisi lähteä ratkaise. Mutta pidemmästä puhetta, niin otetaan toi varsinainen sisältö ja laitan kamerani pois päältä ja aloitetaan tästä. Eli tosiaan tässäkin näkyy nämä sama aiheet mitä äsken Mainitsin, mutta tässä on nyt kerrottu vähän tarkemmin, että videoiden tekstityksen kohdalla me keskitytään screencast koska ymmärsimme, että se on teillä uh, käytössä ja siellä sitten miten puheesta saadaan teksti tuotettu ja saavutettavuuden huomioiminen verkkoympäristöissä, niin siellä on sitten muut pääroolissa sitten Microsoft 365 myös ja ThingLink hy hyvin lyhyesti, vaan että saavutettavuusominaisuudet saavutettavuus siellä päässä, käytän läpi. Ja taas ne samat koulutuksen perissäännöt, eli tosiaan tämä koulutuksen teoriaosuus tallennetaan, ja siihen voitte palata myöhemminkin. Ja mikrofonia ja chattiä saa käyttää kysymyksiin ja kommenteihin, mutta et oletuksena suosituksena on se, että on kiinni sekä mikrofonia että webikamera, web muuten voi laittaa sen päälle kun on kysymys tai halua kommentoida. Ja tämäkin osio tästä koulutuksesta sisältää teoriaa ja demoilua ja harjoituksia. Ja mielellään kyllä lisää lisäkysymyksiä, jos tulee mieleen myöhemmin jotain tai ei ehdi esimerkiksi tämän koulutuksen aikana ottaa asiaa esille, niin palathan meihin tämän sähköpostin kautta info.avu.fi. Ja ole hyvä Lotta. No niin. is yours. No niin, kiitos. Kiitos Millinda ja koneen käyttäjälle kiitos jo etukäteen slaidion vaihdosta. Ensimmäinen vaihto, kiitos. Joo, aloitetaan siitä, että mikä on, mikä on sen tekstityksen merkitys, ja sen roolihan on se, että se tuo sen äänen miellyttävästi sille katsojalle. Ja ainahan ei voi olla, olla tota äänet päällä, kun katselee sisältöjä, eli tämä palvelee meistä ihan ikistä, ei vaan niitä, joilla on jonkinlaisia ra rajoitteita. Lisäksi palvelee äh, hakukoneita. Se auttaa, auttaa niin kuin siinä hakukoneoptimoinnissa ja se toimii sitten myös, myös niin kuin siinä videosoittimessa vähän niin kuin sisällysluettelona. Eli sitä, sitä selaamalla pystyy katsomaan, että mistä asiasta tässä videossa on kysymys. Ja ne ominaisuudet sit hyvällä tekstityksellä on se, että, että se on selkeä yleiskieltä. Noin yleisesti ottaen tosiaan, niin, niin käytetään kirjakieltä, vaikka siinä, siinä videossa ihminen puhuukin puhekieltä. Sen sanoma ja sävy on, niin kuin, ö, tai tukevat toisiaan, ne on, ne on yhtä, eikä siinä synny semmoista ristiriitaa niiden välillä. Sama juttu kuvissa ja teksteissä, niin, niin niiden tarkoitus on vahvistaa sitä sanomaa, sitä sisältöä, mikä se video, video tuo. Ö, tuttuja termejä, tuttuja ilmaisuja on hyvä käyttää, sitten loogisia aikamuotoja ja viittaussuhteita. Nämä on sellaisia asioita, mitkä saattaa olla puheessa jotenkin niin sekasin, mutta niitä on mun mielestäni niin hyvä korjata sitten siihen tekstitykseen, koska sitä tekstitystä seuraamalla niin, niin ajatus kulkee vähän eri tavalla kuin silloin, kun kuuntelisi sitä puhetta. Ja aika tärkeä asia on myös se, että puhetta tiivistetään, koska kaikkihan me tiedetään, että ööt ja puhinat ja pöhit ja töhit, niin Niitä tulee aika paljon, kun suunsa availee. Ja otetaanko seuraava? No, tärkeä asia tässäkin on, on se, että suunnittelee etukäteen, mitä on tekemässä. Ää Tiistaina puhuttiin paljon siitä, siitä että tota, en, ihan ensimmäinen kysymys on se, että miksi, miksi tuottaa jotakin sisältöä ja ihan sama homma pätee tässä, oli se sitten tekstiä, oli sitten video, oli se kuva, infograafia, niin, niin se kysymys miksi, että kenelle tämä on ja mitä haluan tapahtuvan. Ja sitten kun lähdetään suunnittelemaan sitä, sitä tota videota ja siihen tulevaa tekstitystä, niin se on hyvä niin funtsata jo lähtökohtaisesti. Niin, että siinä kuva-alassa esimerkiksi on, on tilaa tekstitykselle, ja että, että kun puhuu, niin äh, puhuu ehkä hieman hitaammin kuin normaalisti papattaisi ja koittaa artikuloida selvästi. Vähän niin kuin Juha Veli-Jokinen aikanaan urheiluruudussa. Ja tosiaan se äänenlaatu vaikuttaa sitten siihen, että mitenkä siitä puheesta muodostuu automaattisesti tekstiä ja kuinka paljon sitä tarvitsee sitten itse korjailla. No toinen kysymys sitten, että mitenkä sitä ruvetaan tuottamaan ja tässäkin se on se valinta riippuu siitä videon käyttötarkoituksesta eli onko onko joku yksittäisen tehtävän ohjaus vai joku pitkäaikainen ohje ikään kuin tämmöinen brändätty video, niin niissä kannattaa funtsata että mikä on se parhain tapa tuottaa se laadukkain taikka tarkoituksenmukaisin loppu, lopputuote. Tänään me puhutaan aika paljon tuosta jälkikäteistekstityksestä, eli siitä, että miten puhe muutetaan tekstiksi ja miten niitä korjauksia tehdään, mutta tässä screencast on mahdollista myös tehdä tekstitys tekstikäsikirjoituksesta. Ja kolmas seikka tässä nyt sitten se tekstityksen näkyvyys, niin tuolla screencastomatikilla sillä tulee ne open captions, jotka on aina näkyvissä, mutta on, on ohjelmia, joissa se on sitten mahdollisuus myös valita. Ja, ja sitten ää, se teksti, tekstityksen näkyvyys riippuu myös sitä lopullisesta video-soittimesta, missä se julkaistaan se video. Ja tosiaan ennen kuin vielä lähdetään sitten varsinaisesti kuvaamaan sitä videoa, joko kännykkäkameralla tai mieluummin ehkä kunnollisella webikameralla ja, ja tietokoneella, niin, niin, niin valmisteli, valmist, tehdään ne valmistelut tietokoneesta pois ylimääräiset hälytykset ja ilmoitukset ja ikkunat ja välilehdet ja ohjelmat, koska sitten kun sitä videoa tallentaa, niin kaikkihan mitä ruudulla on näkyvissä, niin tallentuu myös siihen videoon. Ää, se häiriötön ympäristö on ihan hyvä, että on varmistanut verkkoyhteyden ja pitää esimerkiksi mobiililaitteensa saatavilla, jos, jos tota piuhasta yhteys katkeaa. Lapset, lemmikit, pitkään aikaan ei ole tainnut olla niitä kalsari-iskiä enää, enää niin kuin koronan alkuaikoina, mutta tosiaan se on hyvä laittaa ovi kiinni, jos vaan mahdollista. Etukäteen kannattaa testata se äänenlaatu. Ja, ja, ja sitten luottaa erilliseen mikrofoniin tai siis käyttää erillistä mikrofonia koska sitten läppärin tai tietokoneen mikrofoni ei, ei koskaan ole niin yhtä hyvä äänen tallennukseen ja jos tosiaan, tosiaan niin kuvaa oma, omaa naamaansa webikameralla, niin kannattaa katsoa että se ympäristö on siisti tai sitten käyttää taustan sumennusta Sumennus on ihan, ihan niin kuin mainio keino, mainio keino tota, siivota oma huoneensa pika, pikavauhdilla. Ja monella organisaatiolla on sitten, sitten tota, ne brändätyt taustakuvat, niin nekin on sitten hyvä vaihtoehto aika useassa ko kohdassa. Ja sitten tosiaan se kuvaruudun jakaminen ja näytön resoluution varmistaminen, niin, niin nekin vaikuttaa siihen lopputulokseen, eli minkälainen, minkälainen se pitää olla. Ja mä sanoin tuossa aikaisemmin, että on kaksi eri tapaa tuottaa se tekstitys, puheesta tekstiksi ja sitten se tekstikäsikirjoitus. Ja se puheesta tekstiksi, mitä me tänään käsitellään, niin sillä tulee enemmän, enemmän semmoisia niin kuin spontaaneja, henkilökohtaisempia tuotoksia. Ja voi olla nopeetakin se tekstitysprosessi, jos, jos ei tarvita paljon korjauksia, jos muistaa puhua selkeästi, rauhallisesti ja, ja tota, ääntää, ääntää selvästi. Ja tosiaan tässä tapauksessa niin se tekstitys syntyy viimeisenä. Eli ensin tehdään aina se video, ja vasta viimeisin vaihe on se tekstityksen tekeminen. Ja, ja tota, periaatteessa sitä tekstitystä pitää sitten vaan, vaan vähän niin kuin korjata, ja se homma on sillä, sillä selvä. Ja, ja tota, käytännössä ollaan huomi, huomattu, että, että, tota, että tämä sopii tämmöisiin niin kuin lyhytikäisiin videoihin äh, aika, aika hyvin, koska tämä on aika kevyt prosessi. Kun taas sitten tämä tekstikäsikirjoitus, eli, eli se, että on tehnyt tehnyt niin sen kässärin etukäteen, niin siitä tulee ikään kuin tuotetumpia, ehkä astetta virallisempi, asiallisempi siitä videosta. Aikaa kuluu enemmän siihen suunnitteluun, kun tekee tosiaan sen käsikirjoituksen, että mitä, mitä puhetta, mitä kuvaa, mitä näyttöä, mitä sisältöä siinä on. Ja ja tässä prosessissa se tekstitys tehdään ensimmäisenä, eli mietitään se asia, että koska, koska puhutaan, mitä puhutaan. Ja siinä pitää tosiaan sitten koordinoida se teksti, ääni, ääni ja kuva. Mutta tämä on erittäin hyvä tuotantotapa pitkäikäisiin, mutta ehkä vähän niin kuin lyhyehköihin videoihin. No joo, sitten tämä puheesta tekstiksi. Niin, äh, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin, niin tämä on aika hyvä silloin, kun tuottaa pitkähköstä aineistosta, esimerkiksi juurikin jostakin webinaaritallenteesta videon rajoitetuksi ajaksi. Näitä ei ehkä kannata maailman tappiin jättää tuonne pyörimään. Mutta tässäkin pitää miettiä ne pääkohdat, se, se rakenne ja aineisto, millä lähdetään menemään eteenpäin. Mä olen itse huomannut sen, että kannattaa aina testata ensin pikkusella, pikkusella pätkällä se tekniikan toimivuus ja käyttörutiini, eli mitä, mitä jaat ja, ja mitä puhut ja mitä esität, ja, ja, ja sitten saa selville myös sen esityksen laadun. Se riittävän hitaasti puhuminen ja sel, selkeä ääntäminen ja lausuminen, niin se auttaa sitä, konetta tunnistamaan sen suomenkielisen taikka englanninkielisen tai minkä kielisen puheensa nyt sitten onkaan. Käytännössä sitten kun tekee, tekee sitä videota esimerkiksi, jos tekee sen esimerkiksi Screencastomaticillä alusta saakka, niin, niin, niin virheen tullessa niin ei kannata aloittaa alusta, vaan ottaa vain uudestaan pienen tauon jälkeen, koska se editointi täytyy melkein aina tehdä joka tapauksessa, niin on help helpompaa nappasta sieltä välistä pätkä pois, kun ruveta puhumaan koko, koko kohtaa alusta saakka uudestaan. Ja tärkeää on tosiaan muistaa se, että kun se tekstitys tehdään ihan vasta viimeisenä, niin se video pitää editoida valmiiksi, koska muuten se ääniraita ja sitten se kuva, kuvaraita ei synkronoi keskenään. Eli ensin editointi ja sitten vasta tekstitys. Ja tosiaan se automaattinen tekstitys, sitä kurkataan tuossa harjoituksessa hieman myöhemmin. Niin se on kone, joka sen äänen tunnistaa, ja siihen täytyy lähestulkoon aina tehdä sitten korjaukset ää, ihmisen, ihmisen niin kuin tämän koneen jälkeen. Ja todellakin niin aikaisemminkin sanoin, niin tekstityksen tekniseen laatuun vaikuttaa tosiaan se videosoitin, että tota mahdollisimman hyvää kun tekee, niin, niin se, se, se pitää riittää. Kaikki ei voi olla sitten omissa käsissä. No se tekstikäsikirjoituspuoli sitten on semmoiseen pitkäaikaiseen, lyhyehköön ja selkeästi niin kuin, uh, laadukkaaseen video, videokokonaisuuteen. Ja tässä on ihan sama, sama käsky eli esityksen rakenne on suunniteltava ja sisällöt on suunniteltava etukäteen ja tavallaan niin kuin se tekstikäsikirjoitus tehdään ihan, ihan niin kuin ensimmäisenä. Ja tässä se järjestys tosiaan on se, että ensin, ensin tehdään ne repliikit, ää, sitten äänitetään ääni ja sitten vasta otetaan ne kuvaruutukaappaukset repliikeille. Tämä on siis aivan, aivan eri prosessi, tätä ei käydä tänään läpi, mutta tässä se tekstitys syntyy automaattisesti sitten siitä käsikirjoituksesta ja sitä pystyy myös muokkaamaan, muokkaamaan jälkikäteen. Ja huomaatte muuten, että näissä dioissa on linkit näihin, näihin screencast ohjeisiin, ohjeisiin, ohjeisiin. Niistä voi kurkata sitten, että miten se käytännössä menee. Ja uh, oikeastaan tämä videon ääni tekstiksi, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan se on prosessi sellainen, että tuodaan se video screencast Taikka ää, jos se tehdään, ää, tallennetaan screencast niin niin se, se on siellä valmiina. Sitten se video, video editoidaan sen pituiseksi, sellaiseksi kuin halutaan. Sitten aloitetaan tekstitys, puheentunnistus, eli kone muuttaa äänen tekstiksi. Tehdään tekstin korjaukset, sitten video tallennetaan ja homma on selkeä. Seuraavassa ää, slaidissa on sitten koottu aika paljon tämmöisiä ohjeita, ohjeita tota, tähän videotekstityksen tekemiseen. Niitä kannattaa, kannattaa niin kuin katsoa, katsoa omalla ajalla paremminkin. Ja sen vielä sanon, että kun tässä on tämmöinen Yleisradion opitekstitykseen tekstitykseen ja käännöstekstityksen laatusuositukset, niin, niin pitäkää mielessäni niitä tekstityksiä tehdessänne, että, että on olemassa ikään kuin tämmöinen ammattimainen ylelaatu ja sitten on, on olemassa tämmöinen tavallisen ihmisen tavallinen käyttötarkoituslaatu. Että rima oikealle kohdalle, se on se minun mun niin viimeinen neuvoni tästä, tästä asiasta.